Tervehdys kaikki. Öö, tota, meillä on tupa täynnä. Mä just laskea kuinka monta teitä on, mutta mun aivokapasiteetti ei riittänyt siihen. Pahoittelut. En tiedä kuinka monta teitä on. Öö, mun nimi on Riikka Aurava ja mä oon, en lyhyesti mikä mä oon. Öö, mä oon nykyään ilmeisesti tutkija. Tunna, että mun identiteetti on mennyt siihen suuntaan. Eli tota, mulla on siis, mä oon ollut opettaja tosi tosi pitkään, aika pitkään vuodesta 2004. ja maan niin alun perin koulutukseltani ja taustaltani ja olen tota, tehnyt enimmäkseen lukion puolella hommia, mutta, myös, myös yläkoulussa. Mutta että, niin kun, alaluokat ei ole mulle oman kokemuksen kautta tuttuja. Ja täällä on ilmeisesti niin nyt suurin osa porukasta on, on varhaiskasvatuksia ja luokanopettajia. Eli ää, aina kun minulla on vääriä olettamuksia pienistä lapsista, niin huudelkaa. Mun ainoat niin kokemukseni pienistä lapsista on ne mun omat ja kaikki tietää, että siitä ei saa kattavaa näkemystä. Ne on nykyään 80-vuotiaat, että mä niiden kanssa sitten aina kokeilen kaiken näköistä. Öö, hän muuta? Niin, mä lähdin siis, tota, mä kävin Digierkon, eli semmonen öö, erikoistumiskoulutus opettajille digitaalinen öö, tota, öö, oppiminen ja opettaminen. Ja tota, se, minkä takia mä lähdin sinne, oli se, että mua ärsytti niin paljon se koulutus ja opetus, mitä mä olin saanut siihen mennessä siitä asiasta. Ja mä olin skeptikko, koska mä olin sitä mieltä, että tämä on niin hajanaista ja epäolennaista ja ärsyttää, että, että mä haluan tietää tästä lisää, jotta mä voin väittää paremmin vastaan kaikkeen. Eli olen ehkä tämmöinen vähän vastarannan kiiski. Ja sitten mulla on myös tää bana poiketa asioista. Mulla on ihan oikeasti diagnosoitu ADHD eikä muotidiagnoosi. Eli tota, myös siinä vaiheessa, kun, kun tämä tota, unohdan, mistä olin puhumassa, niin mua saa myös oikeastaan, että liittyykö jotenkin tähän asiaan. Varsinkin kun aika on tänään vähän vähänlaisesti. Ja tota, ähm, tänään on kuitenkin tarkoitus, että tämä on enemmän niin kuin työpaja kuin luento. Niin tota, vaikka kuinka rakastaisin omaa ääntäni, niin mä kuitenkin nyt ehkä pistän enemmän teitä hommiin. Öm, oikeastaan tähän, mitä nyt liittyy leikillisyyteen, leikillisyyteen liittyy myös esimerkiksi fyysinen tila. Ja mä en tiennyt yhtään, kun mä tänne lähdin, että millä tavalla me ollaan täällä, miten täällä on aseteltu kaikki pulpetit ja muut. Et tota, Mulla oli kauhea ajatus siitä, että täällä ollaan pulpettiriveissä, nämä kivemmat nämä pöytäjutut, mutta olin varautunut siihen, että tämä eka harjoitus on oikeastaan semmonen, mikä käy silloin, jos te olette semmoisessa tilanteessa, että te ette pysty vaikuttamaan siihen, miten vaikka pulpetit luokassa on, tai jos te olette jossain auditoriotilassa, missä kaikki on niinku sillai, pultattu lattiaan kiinni, niin, tota, niin miten siellä pystyisi niinku niitä tilarajoituksia? Tota, jollain tavalla niin kuin ohittamaan tai käyttämään hyväksi jopa. Niin mä teen teille nyt tällä kertaa ekaksi harjoitukseksi tämmösen... tai <tuhun> esitys. Niin tota... Rikkinäisen puhelimen. Ja tää menee nyt sitten tekstimuodossa. Eli tehdään sillä tavalla, että... Ne jotka on täällä fyysisesti läsnä, niin tota, tästä kiertämään nämä tämmöset... Öö, tämän tilan tarjoamat ö, vihot. Ottakaa jokainen itsellenne yksi paperi. eli tuosta menemään? Elikkä yksi liuska sieltä. Ja tota, tarvitsette siis kynän, ja paperi ja kyniä. Taitaa olla tuolla sivupöydällä, jos joku ei ole ottanut sellaista analogista välinettä mukaan. No niin. Kaikilla rupeaa elämään. Minulla on, tota, on täällä viisi kirjekuorta. Jokaisessa kirjekuoressa on paperilappu, jossa on ö, jokin pieni. Siellä on noin ehkä nelisen riviä infotekstiä aiheesta, jota en teille vielä paljasta. Ja, tota, ö, mä annan nämä kuoreita jollekin yhdelle ihmiselle tai yhden kuoren per ihminen, viidelle ihmiselle. Ja tämän ihmisen pitäisi avata se kuori ottaa sieltä se paperilappu, yhden kerran lukea se teksti sieltä, sen jälkeen panna se takaisin sinne kuoreen ja oman muistinsa perusteella sitten mitä siitä nyt yhdellä lukemalla muistaa, niin kirjoittaa siihen omalle paperillensä. Sitten kun hän on tehnyt sen, niin hän antaa sen oman paperinsa sitten puolestaan seuraavalle ihmiselle. Ja kun me ei ole tässä riveissä, niin luovasti sitten siirtelette, että kaikki pääsee osallistumaan. Tämä seuraava lukee sitten sen ensimmäisen henkilön tuotoksen siitä yhden kerran, kääntää paperin alas ja kirjoittaa omalle paperilleen sen saman informaation sillä tavalla kuin itse sen muistaa. Ja näiden pitäisi tällä tavalla sitten kiertää täällä sillä tavalla, että jokainen teistä pääsee kirjoittamaan tai osallistumaan yhden kerran tähän hommaan. Ja sitten me tietysti otetaan täältä lopuksi yksi vapaaehtoinen joka on todennäköisesti joku teistä siellä takarivissä. Tota, Minulla on tällaisia kommentteja, kun tuossa huomasin, että näissä slaideissa oli tällainen, että saa kirjoittaa jotain tuolla tavalla, niin siellä nyt lukee, että vapaaehtoisuus on täysin suhteellista. Niin tota, joku teistä nyt määrittyy vapaaehtoiseksi, ja hänelle tulee sitten viimeiset paperit, viisi kappaletta toivottavasti, ja hänen pitäisi niistä sitten kehittää jonkinnäköinen esitys tästä aiheesta. Nämä kaikki liittyvät siis samaan aiheeseen, nämä, nämä paperit. Lapseni valitsema aihetta on hänen tämänhetkinen kiinnostuksen kohteensa. Tällainen tota, harjoitus toimii tosissaan hirveän hyvin sellaisessa tilanteessa, että, niin kuin ri, että opiskelijat tai oppilaat ovat riveinä. Että niin kuin te ette pysty mitenkään niihin vaikuttamaan, miten he ovat siinä. Ja sit pitäisi kuitenkin jotain niin kuin yhteistä kivaa tehdä. Ja te saatte tehdä sitä sillä aikaa, kun mä menen vähän eteenpäin tässä esityksessä. Onko ohjeet kutakuinkin selkeät? Ei ne ikinä täysin selkeät voi olla, mutta sillä lailla jotenkin joten, joten kuten onnistuu. Siitä otetaan pikkasen tämmöistä. Ää, tota, luentoaiheesta käsitteen määrittelyä, että mitä nämä pelillistäminen ja leikillisyys tai leikillistäminen ylipäätään on. Ja nämä liittyvät siis tällaiseen niin kuin yleiseen ää, peliperustaiseen pedagogiikkaan. Ja, tota, nämä ovat niin lähikäsitteitä toisillansa. on olen yrittänyt näitä miettiä, että miten ne, niin kuin, mikä niiden suhde on toisinsa. Mä sanoisin, että ne ovat niin osittain päällekkäiset. Sellainen niin Venn diagrammi voitaisiin tehdä, missä on niin kuin ne pallukat, mitkä menee niin kuin hiukan päällekkäin että tota, et niinku pelillistäminen on enemmän ehkä prosessi. Eli me otetaan jotain elementtejä peleistä, mitkä on peleille tyypillisiä, lisätään niitä ihan mihin tahansa muuhun juttuun. Tämä on tosi yleistä. Tätä tehdään esimerkiksi niinku, joidenkin isojen firmojen kantaa asiakasohjelmat, missä kerätään pisteitä ja saadaan bonuksia, niin hän on suoraan niinku pelillistämistä tai, tai mikä tahansa tällainen. Niinku, mitä mä sanoisin? Esimerkiksi niin jossain valmennuksessa voidaan käyttää näitä. Näitä käytetään myös opetuksessa aika paljon, ja hyvin pitkälti ne on sitä, että sieltä otetaan se helppo asia sieltä peleistä, eli se mekaniikka, just tämä pisteiden kerääminen tai, tai kilpailu tai jotkut rankinglistat tai muut. Mutta sieltä voi ottaa paljon muutakin ja paljon ehkä kiinnostavampiakin juttuja. Ja sitten leikillistäminen tai leikillisyys puolestaan tarkoittaa tällaista, ö, se on enemmän niin asenne. Jos antan, pelillistäminen on prosessi, jossa on ihan selkeitä palikoita, mitä siirrät yhdestä asiasta toiseen asiaan, niin, niin leikillisyys on enemmän semmoinen asenne, semmoinen, mikä on ehkä lapsille luontaista. Tietynlainen heittäytyminen, leikkiminen, mielikuvituksen käyttäminen, improvisaatio... Mm, tota, Sellainen, niin kuin, Mennään johon, mukaan johonkin juttuun, jonka, jonka lopputuloksesta ei voida olla täysin varmoja. ja ei edes välttämättä tiedetä, että mihin me tässä tähdätään ja pyritään ja mikä on oikea ratkaisu ja, ja ollaan sen hetken varassa. Ja nyt esimerkiksi kun mä tiedän, että meillä on hirveän niin tiukka 45 minuutin paketti, mulla on kaikenlaisia harjoituksia tässä, mitä mä oon ajatellut, että me tehdään. Niin tota, niin näissä leikillisissä harjoituksissa on aina sellainen tietynlainen riski mukana, että ei voikaan tietää, kuinka kauan siihen prosessiin menee aikaa. Eli se voi, voi olla tosi sellainen, niin kuin, että se ryhmä, jolle on tämän tehnyt, niin tekeekin sen niin kuin minuutissa, kun ajattelit, että tätä tehdään puoli tuntia, niin ne kyllästyy siihen heti. Tai sitten voi olla, että se meneekin sillä tavalla, että ne haluaakin tehdä ja joku juttu saattaa olla hankalampi tai se saattaa olla hauskempi tai jotain, niin siihen menee enemmän aikaa. Mutta sitten sit vaan improvisoidaan ja katsotaan, mihin se tilanne vie. Et se vaatii opettajaltakin tällaisten leikillisten juttujen niin kuin haltuunotto, vaatii ehkä just sitä sellaista niin halua ottaa, ottaa erilaisia riskejä. Ja tota, mm, sitten jos mietitään, että mikä niin kuin, mikä, jos, jos on vaikka niin pelillistäminen, jossa otetaan pelien elementtejä ja siirretään niitä muualle muihin juttuihin, niin sitten pitäisi ehkä tietää, että mitä ne pelien elementit on. Osaksi joku teistä sanoa, että mitä teille tulee mieleen, että jos, jos pitäisi määritellä peli, niin mitä pelissä olisi? Mikä olisi tärkeää pelille? Säännöt, joo. Mitä muuta? Tasoja, kyllä. Eli se taso on vähän se, että sä näet niin oman edistymisen, pääset etenemään eri tasoille. Joo. Onko muuta? Palkintojärjestelmä. Kyllä. Palkintojärjestelmä tai joku sellainen niin kuin, ö, ehkä se tavoite, että sä pääset johonkin. Kenties voit voittaa tai jotain muut sellaista. Et tota, mun työkaveri Jaakko Stenruus on tehnyt sellaisen työnet hän hän niin vertaili kaikkien eri peliteoreetikkojen määritelmiä peleistä, että mitä ne on. Ja hän totesi, että niillä ei ole ikinä niin oikein mitään yhteistä, että peli voidaan määritellä tosi monella eri tavalla. Mutta just nämä asiat, mitä täältä tuli, niin oli, oli sellaiset, mitkä oli eniten yhteisiä, että on olemassa jonkinnäköiset säännöt ja jokin tavoite. Ja sitten tietysti sellainen, mitä me ei osata sanoa, kun se on niin itsestäänselvää, että siellä on myös joku, joka pelaa, eli on pelaaja. Ja tota, mutta lisäksi siellä voi olla kaiken näköistä, että esimerkiksi peleissä on semmoista tuettua oppimista. Hyvin harvoin, varsinkin jos me pelataan jotain tietokone videopeliä, niin siellä tarvii lukea sääntöjä ensin ja ruveta sit pelaamaan. Vaan me mennään siihen suoraan ja opitaan siinä samalla, kun pelataan. Eli se peli niin kuin jollain tavalla opettaa pelaamaan. Sitten siellä on, on just tällainen niin taas ojuttu asteittainen vaikeutuminen ja muut sellaiset ö, erilaiset pisteiden keruumekaniikat, mistä näkee sen oman edistymisen. Joskus on semmoista, että pystyy vertailemaan esimerkiksi niin omaan aikaisempaan suoritukseen tai pystyy vertailemaan toisten suorituksiin. Ö, tietokonepeleissä yksi ihana asia, jonka haluaisin kopioida opetukseen on se välitön palaute. Mä en ole vielä keksinyt, miten se tapahtuisi. Et, tota, Mulla on siis semmoinen, että kun olen ollut aikamaikka hirveän pitkään, niin, niin tota, jos mä luen jonkun esseen, jonka joku opiskelija on kirjoittanut, niin tota niin mulla saattaa kestää vaikka viikko ennen, kuin mä saan niinku kirjo luettua ja kirjoitettua hyvät palautteet ja annettua sen sille opiskelijalle. sitten kun se saa sen takaisin, niin eipä sitä enää paljon kiinnosta, mitä palautetta mä oon sinne kirjoittanut. Se ei todellakaan välitöntä palautetta, kun taas jossain pelissä, jossa se on rakennettu pelimekaniikkoihin, niin se heti, kun annat väärän ratkaisun tai teet väärän jutun, niin se heti niinku rankaisee tai palkitsee se peli joka tietysti on, on niin opetuksen tai oppimisen kannalta hirveän hyödyllistä, että saat niin kuin heti nähdä sen oman, oman tekemisen vaikutukset. Sitten tietysti se, että, että esimerkiksi peleissä niin on, on mahdollisuuksia niihin toistoihin, Sä voit tehdä asian uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, mikä ei välttämättä niin reaalielämässä aina ole mahdollista. Yhteisöllisyys, pelit ö, vetoaa myös esimerkiksi ihmisten keräily viettiin. Meillä on sellainen ollut että me halutaan saada sarjoja, jos me tiedetään vaikka, että on mahdollista saada viisi erilaista, jotain suoritusmerkkiä ja meillä on neljä, niin sitten tulee niin automaattisesti sellainen, että mä ehkä haluaisin sen viidennen, että mulla olisi se sarja täynnä tai jotain. Tai no oli ne keräiltävät asiat, mitä tahansa sieniä tai kukkasia tai smurfeja, niin me halutaan niitä. Öm, tarinat. Kertomuksellisuus liittyy hirveän läheisesti peleihin. Se, että, niinku, että se peli kertoo jonkinnäköisen storin, jossa on tarinan, raaman kaari. Siellä on yllätyksiä, me voidaan tutkia maailmaa, me ei tiedetä mitään kulman takana, että se pieni uteliaisuus vie meitä eteenpäin ja niin edespäin. Mm, mitähän muuta? No tietysti se, että pelessä ja leikeessä saa epäonnistua turvallisesti. Se on ihan fine. Kaikki tietää sen, että, että peleihin kuuluu se, että ei tämä nyt onnistunut. Jos mä pelaan jossain kännykkäpelissä uutta tasoa, mitä mä en aikaisemmin pelannut, niin okei, mä pelaan sitä yhden kerran. Okei, mä, mä tein väärät valinnat, mä otin tuohon taisteluun väärät, väärät, tota, niin kuin, väärät sankarit, joilla on vääriä ominaisuuksia, se ei mennyt ollenkaan. Niin en mä ota sitä itteeni ja tapua, nyt, nyt mä on huono pelaa tätä peliä, vaan tietenkin mä sanoin, että no okei, mä kokeilen sitä uudestaan eri, eri tiimillä tota samaa taistelua. Ni, niin... Tota, niin se on niinku minkä soisi tulevan joka ikiseen niinku, muuhunkin oppimistilaan sen, että on aina niinku lupa kokeilla uudestaan ja lupa epäonnistua ja niin edespäin. Ja tota, mm, no ehkä mä, menen, ehkä mä menen eteenpäin esimerkkeihin. Tota, Mä keräsin nyt muutaman kuvan tällaisista niin pelillisistä ja leikillisistä asioista. Mm. Noi lukutoukkajutut, näitä oli jo silloin, kun mä olen itse käynyt koulua 80-luvulla. Äh, niin Meillä oli seinällä lukutoukkia ja sit sinne sai uuden jaokkeen laittaa, aina kun olin lukenut kirjan. Silloin tosin meillä oli semmoinen vanha seminaarin opettaja, joka teki sen sillä tavalla, että meillä oli jokaisella oma, oma lukutoukka. Ja sitten kilpailtiin sillä, että kenellä nyt on pisin. Ja se oli ehkä vähän semmoista, niin kuin toisaalta, esimerkiksi minulle, joka olin kova lukemaan, niin se oli semmoinen, että mä pärjäsin, niin se oli mulle kivaa. Mutta siis ihminen, joka on hidas lukemaan, joka tietää heti, että no hänen toukkaansa ei tule olemaan ikinä yhtä pitkä kuin noiden muiden, niin se, sehän saattaa lannistua semmoisesta ihan täysin heti alkuunsa. Sillä, että no en, en mä tässä pärjää, miksi mä rupeisin tekemään tätä. Eli kannattaa olla hirveän varovainen sen kilpailullisuuden kanssa, että, että siinä, on, siinä on kaksi juttua. että ensinnäkin on, ihmiset on luonnosta erilaisia, Toisia, toisilla meistä on vahvempi kilpailuvietti kuin toisilla, että on se voittamisen halu niin vahva. Että me ollaan siinä mielessä erilaisia, mutta sitten mut sit toisaalta on myös tämä lähtötasohomma, että jos, jos tota, ne osallistujat on lähtötasoilta ja taidoilta hirveän erilaisia, niin silloin se kilpailu ei ole tasaväkinen ja se tarkoittaa sitä, että ne, jotka on siellä pohjalla, niin niiden motivaatio putoaa entisestään. Eli tässä niin kuin kaikessa muussakin niin korostan aina sitä, että, että mikään näistä jutuista ei korvaa sitä oppilaan tuntemusta ja sitä, että opettaja on se, joka tuntee ne oppilaansa, tuntee ryhmänsä, tietää mikä toimii missäkin, tekee pedagogiset ratkaisut sen perusteella, että mikä, mikä toimintatapa on, on milloinkin kenellekin paras ja, ja niin kuin käyttää sitä repertuaaria, mitä itsellä on. Et tässä on nyt selvästi tehty sillä tavalla, että koko, tota, koko porukalla on ollut yhteinen lukutoukka, tämä on tämmöinen yhteinen niin kuin, juttu. Mä joskus tein, sillä tavalla mä oon ollut siis oman siskoni kanssa samassa lukiossa opettamassa, mikä oli hirveän hauskaa jonkin aikaa, Ää, niin tota, meillä oli samassa luokassa, meillä oli aika niin kolmonen, joka oli siihen aikaan, että siellä luettiin ja siinä aika kolmoskurssilla. Me tehtiin semmoiset, puut, vaikka se olikin lukio, mutta meillä oli fiilis askartelofiilis. Me tehtiin puut sinne seinälle, missä ei ollut lehtiä. Ja sitten ää, meillä oli joku neljä äikä ryhmää siinä samassa tilassa, niin sitten ne sai aina, kun ne luki niitä noveleja, jokaisesta novellista laittaa yhden lehden siihen puuhun. Niin sitten se oli vähän niin kuin niiden ryh opetusryhmien välinen kilpailu, että ne näki, että no okei, että tuolla ryhmällä 3.1 on niin noin paljon lehtiä niiden puussa, ja ryhmällä 3.2 on ton verran lehtiä. Niin kuin, siitä tuli vähän semmoinen. Niin kilpailu, mutta kun se oli tiimeissä se kilpailu, niin se ei ollut niin henkilöön käyvää. Ja, ja erityisesti jos, jos teette joskus tämmöisiä kilpailuja, ne kilpailutyylisiä hommia, niin toivoisin, että, että ne olisivat aina ei jotenkin sillä tavalla, että niissä ei kilpaile yksilöt keskenään, vaan tiimit kilpailevat keskenään. Mutta joo, olen siis aika kriittinen näissä kilpailujutuissa. Sitten tota, sit täällä on tämmöinen, niin minkä kaikki on varmaan nähnyt, kun lähtee jostain apteekista tai ties mistä ulos, niin siellä on tämmöinen Happy Una, suomalainen firma, joka kysyy palautetta, että miten, miten asiakaspalvelu sujui tänään. Nämä on siis pelillistämisjuttuja. Ne tarvitsee palautetta ja ihmiset paljon ö, niin hanakammin lätkäisee tuommoista naamaa, kun rupeaa kirjoittamaan jotain lappuun palautetta. Ja sitten tämä taitaa olla Tukholmasta tämä kuva. Että niin kuin mietittiin, että miten ihmiset niin kuin arkipäivässä valitsisivat liikunnallisia asioita, sen sijaan, ja kävelisivät portaita sen sijaan, että menevät liukuportailla. Niin tehty tämmöiset soivat portaat, missä ihmiset, kun ne menee näitä, niin ne soivat kuin pianon koskettimet. Ja, ja tämä niin kuin, ainakin ensimmäisellä viikolla, tietysti saattaa olla, että se sen jälkeen olisi laskenut tämä, tämä osallistuminen, mutta niin nosti jonkun 60-70 pinnaa niitä. Sitä osuutta siitä porukasta, jotka päätyivät kävelemään portaita ja osa jäi sinne hyppimään ja soittamaan näitä näit soittimia. Näistä muuten löytyy netistä, jos joku haluaa tehdä omaan kouluunsa vaikka tuommoiset portaat, niin nämä pystyy Arduinolla koodaamaan aika helposti tuommoiset soivat portaat omaan kouluun. Sitten tämmöinen asia, että mitä, niin kuin, mitä hyötyä ja iloa nyt ylipäätään on siitä, että, että otetaan pelillistämistä tai otetaan leikillisyyttä mukaan opetukseen enemmän tai, ja nimenomaan enemmän, koska kyllähän nyt tiedätte, että kyllähän sitä leikillisyyttä on siellä jo ennestään, että ei se ole mikään tällainen uusi keksintö, että no niin nyt ruvetkaapa leikillisiksi, kun ette ennen olleet, vaan, tota, vaan se, että, mm, että joskus nämä tehostavat oppimista, eivät aina. Joskus käy jossain leikillisissä ja pelillisissä menetelmissä sillä tavalla, että se menetelmä onkin niin, niin hauska, että se vie, niin kuin, vie, sen, vie sen oppimisen tai sen huomion sieltä pääasialta ja sitten joutuu vähän niin kuin jo hillitsemään joukkoja, että nyt mennään tähän, tähän oikeaan asiaan. Ja joskus se, joskus se vie siis niin kuin ihan aikaa niin paljon. Me tiedetään, että, että opetuksen realiteetit on se, että ikinä ei ole tarpeeksi aikaa. Ei siellä luokkatilanteessa, mutta ei myöskään opettajalla, jos miettisi, että mitä haluaa valmistella tai muita, niin, niin kyllähän tämä vie aikaa. Aina kun, ottaa jonkun niin kun rupeaa miettimään jotain opetusmetodeja eri tavalla, niin, niin siihen kuluu aikaa ja sitten voi olla, että siellä luokassa olisi paljon niin kuin tehokkaampaa vetää jollain muulla menetelmällä näitä. Ja sitten tietysti tämä, tämä moka on lahja-ajattelu, että, että jos joku sanoo jonkun asian väärin tai hassusti tai jotain, niin... Niin me ei tietenkään haluta, että luokassa on sellainen ilmapiiri, että sit sitä, niin kun, sitä tyyppiä osoitellaan sormella ja sitten se saa sitä pilkkanimeä, jota se kantaa aikuisuuteen asti. Tällaisilla niin, niin pelillisillä ja leikillisillä jutuilla voi ehkä viedä sitä ryhmän ilmapiiriä semmoiseen suuntaan, että se on sallivampi erilaisille ihmisille ja, ja erilaisille lähestymistavoille. Mut tässä taas korostan sitä opettajan vastuuta ja opettajan niin kun, asiantuntemusta. että Jos siellä ryhmässä nyt sattuisi olemaan joku hirveä toksinen kamala ilmapiiri ja sitten tuot sinne jonkun leikillisen menetelmän, että no niin taas kaikki, niin kyllähän sen tietää, että eihän siitä mitään tule. Se, se saattaa vaan niin kun, kärjistää asioita eri tai, niin kun, entistä enemmän. Ja, ja opettajalla on kuitenkin vastuu niiden lasten, paitsi sitä fyysisestä turvallisuudesta, niin myös henkisestä turvallisuudesta, että ne niin säästyvät isommilta kolhuilta. Tämä saattaa tehdä asioista hauskempaa, saattaa auttaa ryhmäytymisprosesseissa ja semmoisessa varsinkin, että jos vaikka luokkaan on päässyt syntymään klikkejä ja haluaa vähän purkaa niitä, niin tämä saattaa siihen viedä, että sitten ihmiset ennakkoluulotammin rupeaa tekemään hommia. Eri, eri ihmisten kanssa. Ö, monella oppilailla käy sillä tavalla, että he löytää eri tavalla ja tunnistaa omia vahvuuksiansa, jotka ei välttämättä tule niin hyvin esille jossain muissa menetelmissä. Ja joskus tämä sitouttaa ihmisiä. Esimerkiksi jos meillä on vaikka prosessi, missä käytetään jotain tarinaa tai jotain maailmaa, joka pikkuhiljaa sulle paljastuu, niin, niin ihmiset kiinnostuu siitä ja sitoutuu siihen prosessiin. Et on että nyt me halutaan mennä eteenpäin tällä kartalla. Ja, ja eriyttämismahdollisuuksia tämä joskus tuo, sekä ylös että alaspäin. Öö, mitäs täällä muutaan? Ja joskus öö, pystytään ehkä jollain tavalla ö, hahmottaa eri tavalla sitä, niitä opittavia asioita ja mikä niiden suhde on toisiinsa. Että et luoda semmoisia laajempia kokonaisuuksia sellaisista irrallisista tiedon Ja... Sitten jos me katsotaan, että mitä sieltä peleistä nyt ylipäätään voisi vois sinne opetukseen napata, niin öö, kuten sanoin, niin mun mielestä sinne on hankala napata sitä, sitä tota välitöntä palautetta. Mutta se, että mitä sieltä voidaan ottaa, on tämmöisiä, että et kuinka niin kun haasteet voidaan suhteuttaa siihen, että mikä se oppijan taso on. Öö, kaikki erilaiset tämmöiset yhteisölliset ja vertaisoppimisjutut, missä tehdäänkin asioita tiimeissä. Oma kaksi omaa suosikkia, niin tämä tarinallisuus ja roolit. Mä olen itse roolipelaaja ja äh, äh, niin kuin entinen teatterilapsi, niin rakastan sitä roolinottoa ja sitä tarinoiden kertomista. Ja sitten nämä kaikennäköiset yllätykset ja sattumat. Peleissähän, esimerkiksi pelaava kännykkäpeli, niin siellä saattaa olla semmoisia, että siellä tuleekin jokin, jokin vaikka kampanja tai jokin muu, että no niin nyt tänään saat kaikista mitä teet, niin tuplopisteet. Niin, niin samalla tavalla sitä voi tehdä niin kuin luokassa, että okei, että jos sä teet... joskus tehnyt lukiolaisille sitä, että jos palautat tämän tehtävän ennen kahdeksaa illalla, niin saat siitä enemmän pisteitä kuin jos palauttaisit sen kymmeneltä illalla. Halusin kokeilla, että auttaako tämä siihen, että ne tekee kaikki palautuksensa keskiyöllä. Jos mä en oo määritellyt palautusaikaa, mä määrännyt palautuspäivä, niin ne tulee kaikki 23-58 ne tekstit mulle. Öm ja Sitten sit tietysti tällainen, että, että pystyy jollain tavalla seuraamaan sitä omaa edistymistään. Että niin kuin hyvin usein me heitetään oppijat sellaiseen tilanteeseen, että me vaan kerrotaan niille mitä tällä tunnilla tapahtuu. Mutta se, että niillä olisi niin kuin enemmän esillä se, että mikä se kaari, on, mihin nämä kaikki liittyy, niin, niin se näkyisi jollain tavalla. Olisi sitten luokan seinällä tai tietokoneella tai heidän omassa vihossaan joku semmoinen iso kaavio. Ja sitten siihen lisätään pieniä paloja. Ja sitten tämä, että isot projektit pilkotaan pieniksi palasiksi ihan samalla tavalla kuin peleissä, niin sulla on välitavoitteita, erilaisia pieniä haasteita. Sä voit valita, missä järjestyksessä suoritat jotkut tehtävät. opetus on hirveän lineaarista. Meillä on siellä opetussuunnitelmassa tietyt asiat, mitkä pitää opettaa, mitkä ei määritä välttämättä lineaarisuutta, mutta sitten meillä on oppimateriaalit, jotka tekee siitä lineaarista. Aika hankala on monessa oppikirjassa tehdä sillä tavalla, että sä hypit siellä kirjassa edes takaisin. Tämä mun mielestä olisi hankala esimerkiksi matikassa niin kun, ö, jotenkin ajatella, että ennen kuin me ollaan harjoiteltu kolmosen ja viitosen kertotaulu, niin hypättäisikin seiskaan. Että kyllä se niin menee automaattisesti semmoisessa tietyssä lineaarisesti. Mutta että jos sitä joissain asioissa lineaarisuutta pystyy purkaa ja antaa oppijoille vaihtoehtoja, että okei, että sä voit tehdä ton ensin tai ton ensin tai ton ensin, tai jopa niin, että sä voit valita näistä kahdesta, kummansa teet. Niin se antaa semmoisen niin kokemuksen siitä, että he itse pystyvät vaikuttamaan siihen asiaan, jolloin he tekevät sen helpommin. Ihan sama kuin uhmaikäiselle kysyt, että et puetaanko kengät vai lapaset ensin. Niin se saattaa joissain tilanteissa, ei aina, mutta joissain tilanteissa auttaa siihen, että sit se pukee sekä ne kengät että lapaset, kun se saa ikään kuin sen autonomian tunteen, että häntä ei nyt vaan komennella. Mulla on tämmöinen verryttelytehtävä teille, koska leikillisyyteen kuuluu myös liikkuminen. Ja nyt te olette tässä istuneet. Täällä tilassa on 20 kappaletta tollisia tusseja. Niitä on 20, koska mulla ei ollut enempää kotona. Teet on vähän enemmän. Mutta mä toivoisin, että nyt etsisitte, että on tässä tilassa, ne on ripoteltuna tänne ympäri. Käykää etsimässä sillä lailla, että jokaisella on yksi tussi. Jos te löydätte kaksi, niin antakaa kaverille. Sitten, muodostakaapas ryhmiä sen mukaan, että millaiset tussit teillä on, kaksi samaa väriä ei saa olla samassa ryhmässä. Eli teidän pitäisi löytää semmoinen ryhmä, että te pääsette yhdistelemään. Sitten sellainen juttu, että kun täällä on enemmän kuin mitä mä olin ajatellut ihmisiä, niin tehdäänpä sillä tavalla, että ryhmäkoko voi ihan hyvin olla viisi. Että tota, saadaan, saadaan teidät ryhmäytettyä. Eli niin menkää sitten siihen tota, istumaan, istumaan sillä tavalla sen pöydän ääreen sillä, tavalla, että teillä on ryhmä, jossa jokaisella on erivärinen kynä. Jos, jos sulle ei riittänyt kynää, niin saat mennä ihan mihin ryhmään haluat. Tämä on tämmöinen hahmotehtävä, missä mä jaan teille seuraavaksi pienen lelun. Jos teillä on jollain oma lelu mukana, Saa käyttää se oli muistaakseni jossain siellä papereissa, että saa ottaa oma lelun mukaan tänään lelupäivä. Mutta, tota, mutta noin muuten, niin tota, mä jaan teille nyt täältä leluja valitkaa itsellenne lelu näistä, mitä mä teille nyt vähän randomilla jaan. Jokainen teistä saa nyt, tämä on ehkä nämä yksilötehtävät. Nyt ei tarvitse miettiä tässä, että saaks kaikki samat ominaisuudet, teillä, tai siis teillä voi olla vaikka kaikilla kaksi samaa ominaisuutta, se ei silleen nyt väliä. Mutta katsokaa sitä omaa leluanne ja antakaa sille nimi. Ja sitten tuolla on lista uh, ominaisuuksista, niin, niin tota, antakaa sille, tai valitkaa tuolta kaksi ominaisuutta, mitkä sille sopis tai jotka sille ei sopis. Ihan miten haluatte. Ja tota, mä laitoin tonne padletin, johon voisi käydä heittämässä sen oman tyyppisen esittelyn. Jos teillä on kännykkä siinä, niin ö, helppo ottaa tuosta tota, ukkelista tai mikä lienee otus, niin ottaa siitä kuva ja sitten tuolla on QR-koodi, jolla pääsee, pääsee sinne padlettiin ja voi sinne heittää sen, sen tota, tiedot. Joo, te varmaan näette sieltä Padletista myös, myös niitä. Voinko muuta ottaa tuon pois, näyttää laittaa vähäksi aikaisemmin Padletin näkyville. Niin tota, mä... Toi, justiinsa. niin. Sieltä löytyy, siellä on kaikkia ihania. Voi vitsi, miten söpöjä. Ähm. Jep. tämä on nyt semmoinen um, yksi tapa, millä pystyy tekemään sitä semmoista leikillisyyttä ja ehkä myös pelillisyyttä, eli se, että, että käytetäänkin jotain hahmoja tai avatareja, eli ihmisen ei tarvitse tehdä niin omana itsenänsä jotain juttua, vaan hän voi ikään kuin etännyttää itsestään sen asian. Ja, tota, jolloin saattaa olla, että jotkut estot tai jotkut kynnykset vähän madaltuu. Eli sitten seuraavan kerran, kun mä pistän ihmisen tekemään jotain juttua, niin mä en sanokaan, että ratkaise matemaattinen tehtävä, vaan, vaan ö, pistä vaikka tota, pinkkis tekemään tämä juttu. Tai, tai jos mä teen matemaattisia tehtäviä, että kirjoitan sanallisia tehtäviä. Ja oppilailla vaikka on tällaiset omat ikään kuin avatarit tai hahmot niin mä voin käyttää niissä sanallisissa tehtävissä niitä ja nämä voi olla semmoset pysyvät että niillä kaikilla on tää jossain pulpetissa tää niiden ukkeli ja, ja niitä voi ikään kuin käyttää ja jatko käyttää myöhemmin ja niistä voi tulla semmoinen ehkä luokan oma juttu joille sit ruvetaan kirjoittaa tarinoita ja, ja joita ruvetaan niin kuin jollain tavalla jatkojalostamaan ja tota, mulla olisi nyt seuraavaksi teille semmoinen tehtävä että mä hyppäänkin takaisin sinne, sinne slaideihin. Kiitos. Tota, mennään eteenpäin. Ei kun hetkinen. Mä venin... Nyt meidän pitäisi ottaa tämmöistä isoa paperia. Mulla on täällä... täällä on tämmöistä paperia. Käykääpä hakemassa täältä yksi paperi per ryhmä. Täältä näin. Näistä tulee karttoja tai pelilautoja tai mitä nyt ikinä. Ei haittaa, jos se vähän repee, mutta jos se nyt suurin piirtein. Tarkoitus äh, suunnitella äh, tuohon jonkinlainen kartta, jossa ne teidän hahmot seikkailee, mutta tässä on rajoitus. Te ette voi käyttää muuta kuin niitä tusseja, mitä teidän pöydässä on. Ja ne tussit merkkaa erilaisia asioita. Tuossa on koodit. keltainen on aavikkoa tietenkin ja ruskeat on tietä ja polkuja ja mustaa jotain kuiluja ja semmoisia. Vaaleanpunainen on ainoa jokeri. Vaaleanpunasta saa käyttää ihan mihin tahansa, mitä itse keksii. Öö, niin tota, niin niillä elementeillä, mitä teillä on käytettävissä, niin teidän pitäisi tehdä karttaa. Et esimerkiksi tässä pöydässä näyttäisi olevan punasta ja kahta väristä sinistä, niin siellä on muura ja siellä on jäätikköä ja siellä on vettä heidän kartalla. Ja jollain tavalla siinä kartassa pitäisi ottaa huomioon se, että... Saadaan käytettyä niiden tyyppien ominaisuuksia, mitä teillä on siellä. Kaikennäköiset rajoitukset ja lisähaasteet on yleensä siinä mielessä hyviä, että ne yleensä lisää luovuutta toisin kuin. Voisi kuvitella, mitä enemmän rajoituksia, joiden sisällä pitää tehdä, niin sitä enemmän ihminen joutuu käyttämään aivojansa. Mutta jos me tehtään sitä luokassa, niin mä pyytäsin teitä tekemään teidän hahmoille tiimin nimen, joka korostaa sitä, tietysti sitä tiimiä, että yhteistä juttua. Ja sit miettimään, että miten tätä voisi soveltaa eteenpäin. Ja mä keskustelisin, mutta nyt minulla ei ole aikaa. Niin tota, niin esimerkiksi tota, tätä hahmoa voi kehittää sillä tavalla, että se hahmo vaikka saa uusia taitoja ö, tai, tai se oppii muilta, että jos siinä tiimissä on vaikka joku, joka osaa sukeltaa, niin se voi vaikka opettaa sen taidon muille, jolloin ne saa lisää taitoja. Ö, tai se tiimi voi kehittää vaikka jotain omaa kotipesää, tai aina kun ne tekee jotain tiettyjä tehtäviä, niin ne saa vaikka johonkin tukikohtaan uuden huoneen tai, tai muuta. Tai sitten näistä voi vaikka tiimeistä luoda, niin kuin voi luoda tämän kaupunkeja, missä jokaisella tiimillä on oma alueensa ja niin edespäin. Ja, ja tehdä tällä tavalla sitä tarinallisuutta ja semmoista niin kuin hahmojuttua. Tota, Mutta mä toivoisin, että te laittaisitte ne, ottaisitte niistä kuvat vielä niistä jutuista ja heittäisitte ne tonne padlettiin. Mutta noin muuten niin mun pitää sanoa, että, <laughs> että, että mä olen... Uh, Mielestäni on ihanaa, että olette tullut mukaan kaikkiin näihin juttuihin. Ja olen pahoillani, että puhuin alussa vähän liikaa. Ja jos teillä tulee jotain, jotain ajatuksia, ja ideoita tai kysymyksiä, niin muhun oikeasti saa olla aina yhteydessä. Olen yleensä öö, enemmänkin iloinen ja otettu, jos mä saan jotain yhteydenottoja tai kysymyksiä jälkikäteen kuin vaivaantunut.